هل الحفيد يرث في جده لا يرث الحفيد في جده إذا مات والده في حياة جده اللهم إلا إن كان ذلك بالوصية الواجبة يرث بالوصية الواجبة إن أوصى له الجد بشيء في حدود الثلث فهذا جائز أما أن يرث الحفيد من جده في موت بعد موت أبيه في حياة جده فلا والله تعالى أعلم